السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم سے دوستو میں دو ہزار سترہ میں دبئی گیا تھا تو وہاں کی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی تو وہ کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہوئی تھیں لیپ ٹاپ کے اندر تو آج مجھے خیال ہے کیوں نہ ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ اس وقت میرا یوٹیوب چینل نہیں تھا تو اب میرا یوٹیوب چینل ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور میں آج شیئر کرنا چاہوں گا आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी का बटन जरूर दबाया करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए तो चले जी आपके साथ वीडियोज़ शेयर करते हैं اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ